Ціною життя люби його жвавіше, Хай через тебе лиється потік. Ніколи вже не буде як раніше, Як вчора, позавчора, чи торік, чи торік. Ніколи вже не буде я. Дивись на все крізь небо не зі споду, Бо, бо ти подоба Боже, ти, ти, ти подоба Боже, А не гном. Отримай власну міру на солоде від співу Навчись радіти, це складна наука Шукати в грозах небо голубе І усміхнись, візьми себе у руки Все зміниться, як зміниш ти себе І усміхнись, все зміниться Все, все, все зміниться, як зміниш Як зміниш ти себе? Цінуй життя, любий вижвавіше. Хай через тебе лиця бутік. Ніколи вже не буду я раніше. Як вчора позавчора.